a musia všetný nene návidieť. Ty pláváš len keď ja letám Každý z nás je trochu iný. Acho que som te zamosadnou poquí o o svojich vňaz. Sluchujem, že ti viem pouknúť vňaz. Vezmi nás o sebou, sem byť tvojim. Môžem Tak, ja som, tak viete, hovoril som, že mám školu tam 5. Tak ja som to hneď podľa sluchu, ja to počujem. Ak dovolíte, radi by sme chceli privítať na tomto pódiu strašne vzácnych hostí. Ani sám neviem, ako sa nám to podarilo ich nahovoriť na toto, ale sme veľmi radi a sme na seba hrdí, že takíto ľudia nám to pokrstia. Ak môžete, privítajte, a my budeme veľmi radi, keď to s nami aj vy pokrstíte, pános kapely Elán, pán Ráš a pán Baláš. Večer, páni. večer. Dobre, večer. To je čo? Ste sa posrali všetci, však? Ja nie, ja nie. Ja nie, vysáhujem. Ak dovolíte, rád by som v mikrofón odlostal túto pánom a oni už hádam niečo povedia k tomu cd -čku. No tak ja, my som povedal, že keby to nebolo dobre, tak som tu není. To je celé prvé. A druhá vec, že je, to je, to, to je trošku depresívne a preto im želám ďalšieho tetečka viacej optimizmu, to je celé. Ale čo najboljšiejšie, aby nahrali ďalšie. Čau. Ďakujem pekne. Tak vám maši, to môžeme ponesiť. Neviem, čo mám o tomu hovoriť, ale... môžem sa pozerať. Už oči v oči? Už oči aha, aha. Máme tu... Keterín, šarmantná dáma, ja si dobre viem ten prázdnejší, to je potom čajovcino, neboj sa. Na zdravie, ďakujem veľmi pekne. A prázdny čaj. Na zdravie, ďakujem. Pán vychovávať Vás občasne pre ukazov môžete piť. Dobre. A už to bere domov. Ďakujem, pekne. Veľký poples.